Де я? Яке моє ім'я? Забув, що існує час Як багато руїн Вітер, що нас догін Хоче розвіяти нас Я помолюсь тому, що я не здаюсь Влукаючись світами і повернусь Сусідові посміхнусь, приїду вдома Я приїду додому, за побуду про в тому, казати нехай знає кожен мене переможні. Моє я моє ім'я, забув, що існує час Як багато руїв, і вітер, що навстої Хоче розвіяти нас Я помолюсь, тому що я не здаюсь Лукаючись вітами і повернусь Сусідові полоски, хтось приїду до мами Вдому Казатиму всім Нехай стає кожен Мене переможні Бо любимо дім Я приїду yeah. додому Забуду про вдома Казатиму всім, нехай знає кожен, ми не переможні, бо любимо дім.